Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο ακόμα του Kitchen Lab. Σήμερα θα σας φτιάξω μια συνταγή που όλοι αναζητάτε, όλοι ψάχνετε και ποτέ σωστά δεν τη φτιάχνετε. Σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο για να φτιάξετε 100% επιτυχημένοι, ε, να τρελαθούν όλοι με το που δοκιμάσουνε. Δεν σας έχω τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε γαριδό μακαρονάδα. Αλλά με τον απόλυτο τρόπο, θα είναι πάρα πολύ ζουμερές οι γαρίδε. Τα ζυμαρικά μας, τα λιγκουίνι, θα ψήσουμε στην τελειότητα να είναι αλτέντε, να κρατάνε στο δόντι και επίση θα κάνουμε μια πολύ πολύ νόστιμη σάλτσα ντομάτων. Έχουμε ξεπαγώσει μισό κιλο γαρίδες. Καθαρίζουμε τις γαρίδες αφαιρώντας το κεφάλι και το κέλυφος, αλλά αφήνουμε την ουράγια ομορφιά. Με τη βοήθεια ενός μικρού μαχαιριού, χαράσουμε ίσα ίσα τη ράχη της γαρίδας από την ουρά προς το κεφάλι για να αφαιρέσουμε το έντερο. Σε μια βαθιά κατσαρόλα, βάζουμε 750 ml νερό, έναν κύβο λαχανικών, τα κεφάλια και τα κελύφια από τις γαρίδες. Παπακώνουμε και από τη στιγμή που έρθει σε βρασμό το μείγμα μας, ε, σιγοβράζουμε για 15 λεπτά. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να φτιάξουμε έναν ωραίο ζωμό και να βράσουμε συνέχεια μέσα τα λιγκουίνι μας. Μόλις βράσουν, σουρώνουμε το ζωμό σε ένα μπολ και αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε ένα μεγάλο και βαθύ τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Ραντίζουμε τις γαρίδες με ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μόλις κάψει καλά το τηγάνι, ψήνουμε τις γαρίδες από την κάθε πλευρά για 30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο, οι γαρίδες θα μείνουν ζουμερές. Τις αφαιρούμε από το τηγάνι, τις βάζουμε σε ένα πιάτο και αφήνουμε στην άκρη. Ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, Χοντροκόβουμε ένα κρεμμύδι και το ρίχνουμε στο τηγάνι. Βάζουμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, μισή κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, μία πρέζα μπουκόβο, ψιλοκόβουμε μία σκελίδα σκόρδο και τη βάζουμε και αυτή μέσα στο τηγάνι. Σβήνουμε με 30 ml ούζο. Και πήραμε φωτιά, αλλά μη φοβάστε! Κόβουμε δύο μεσαίες, όριμες δωμάτες και, και τις ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι. Τώρα ρίχνουμε το ζωμό από τις γαρίδες και τα ζυμαρικά μας. Ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια. Τώρα θα σιγοβράσετε για περίπου 10 λεπτάκια και θα ανακατεύετε για να μην κολλήσουν τα ζυμαρικά. Όταν δούμε ότι η σάλτσα μας έχει δέσει, αλλά υπάρχει λίγο υγρασία μέσα, ρίχνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και ανακατεύουμε για να δέσει η σάλτσα μας. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε μέσα τις γαρίδες, ψιλοκόβουμε 5-6 φύλλα βασιλικού και τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Ψιλοκόβουμε ένα φρέσκο κρυμμυδάκι και το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Τρίβουμε ξύσμα από ένα λεμόνι και ανακατεύουμε. Βάζουμε τριμμένη παρμεζάνα και η γαριδομακαρονάδα μας είναι έτοιμη! Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε την πιο νόστιμη μακαρονάδα που έχετε φάει. Έχω ένα πιάτο εδώ πέρα. Αν θέλουμε να σερβίρουμε ένα ωραίο πιάτο, παίρνουμε μια κουτάλα και μια πυρούνα. Στριφογυρνάμε τα μακαρόνια μας και τα τοποθετούμε όμορφα στο πιάτο μας. Θα βάλουμε μερικες μερικές γαριδούλες γύρω-γύρω. Λίγο βασιλικό, τριμμένη παρμεζάνα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, και φυσικά ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Και επειδή δεν θέλω να το χαλάσω γιατί είναι έργο τέχνης, θα δοκιμάσω κατευθείαν μέσα από το τηγάνι. Θα πάρω λίγα τζιμαρικά. Έχουν χυλώσει τέλεια, κοιτάξτε εδώ. Mm. Τρομερό. Φώκεμη γαρίδα. Ό,τι και να πω για αυτό το πιάντο είναι λίγο. Το μόνο που θα σας πω είναι να το δοκιμάσετε, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Subscribe! Ναι, ε, θέλω να δω τα, τα σχόλιά σας από κάτω. Αν μας αρέσει το βίντεο, κάτε και ένα like. Φιλάκια, πάρα πολλά ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!